Selamat datang ke Coach Hatana, jurulatih utama, perunding dan kejaya Hatana. Saya Abdul Rashid, coach Hatana anda. Hari ini kita akan huraikan apa yang di statistik penting yang dinyatakan oleh salesforce.com berkenaan dengan perunding Hatana dan jurujual yang lain di serata dunia. Apabila kita melakukan kerja-kerja uh, uh, menjadi seorang perunding Hatana adalah sangat penting untuk kita mempunyai information yang tepat berkenaan dengan prestasi kita dalam melakukan kerja-kerja uh, hartanah ni, jadi antaranya yang kita perlu tahu ialah berapakah uh, call-in yang masuk sebelum kita mendapat satu sales, berapakah viewing yang kita lakukan sebelum mendapat satu sales, berapakah ringgit wang yang kita laburkan dalam iklan sebelum kita dapat satu sales, all those kita perlu tahu Salesforce.com mengatakan lepas menyelidik dua per daripada seluruh perunding hartanah ataupun Salesforce di uh, seluruh dunia, dua per daripada mereka tidak memenuhi kuota yang telah ditetapkan, jadi ini berlaku juga dekat di mana mana saya yakin dekat injensi U pun sama juga, di Hebat Realtors pun sama, dua per daripada perunding hartanah uh, tidak menepati kuota yang ditetapkan, kuota di uh, Hebat Realtors sangat sangat rendah, sangat kecil dan uh, dalam keadaan yang macam tu pun ada yang uh, tidak dapat memenuhi kuota tersebut dan yang lebih menarik ialah satu per tiga daripada keseluruhan real estate agent ni, mereka tak tahu apakah kuota dan mereka pun tak tahu berapakah jumlah sales yang mereka perlu, peluhi setiap kuota ini adalah satu statistik yang menarik, adakah you memenuhi kuota yang telah ditetapkan jadi dapatkan apakah kuota yang ditetapkan oleh agensi you sendiri. Yang kedua pula kebanyakan perunding hartanah hanya dapat closes 17% daripada potensial yang datang. Katakanlah Ali dia seorang perunding hartanah. Katakanlah ada 100 leads yang datang kepada dia, dia hanya boleh cover kebanyakan daripada perunding hartanah hanya boleh cover tujuh belas sahaja, tujuh belas orang yang close bila seratus orang pergi kat dia, whereas uh, orang yang berjaya mereka mendapat closing lebih daripada lima puluh peratus, jadi kat mana kat mana uh, datang apa menyebabkan apa tu seratus orang hanya boleh pergi tujuh belas orang closing je, ini datang daripada satu teknik following up, daripada satu skill untuk apa tu skill jualan ataupun necessary essential skill yang perlu ada dengan perunding hartanah untuk buat closing, jadi untuk following up, ini adalah dua benda yang selalu saya belajar daripada coach saya, apa coach saya cakap, kita tidak akan hilang lebih banyak business dengan membuat following up yang bertalu-talu, jadi kalau kita buat following up adalah lebih baik daripada kita tak buat following up yang langsung kita tidak mempunyai harapan untuk closing. Okay? Jadi katakan orang tu cakap no satu kali, terus buat dapatkan lima no daripada US, apa tu? Penyelidikan yang dibuat oleh satu universiti di US, 50% daripada sales yang berlaku di apa tu di pasaran hanya berlaku selepas lima no selepas orang yang nak membeli itu dia cakap lima kali no barulah berlakulah uh, sales tersebut. Jadi kat mana uh, apa yang dia beritahu kita perlu melakukan sales uh, following up dan demi following up sehinggalah mereka kata jangan jangan tolong jangan kacau saya lagi. Ha uh, sampai sampai tahap tu barulah kita berhenti. Even then pun kita berhenti bukan uh, berhenti selamanya mungkin kita rehat selama setahun, jadi ini apa yang diberitahu oleh kos saya, kita kena melakukan follow up dan of course teknik kita untuk melakukan uh, teknik penting untuk melakukan sales juga kita perlu uh, tingkatkan, yang ketiga pula statistik yang ketiga yang penting orang perunding hebat, perbezaan antara perunding hebat dengan perunding yang average ialah perunding yang hebat mereka mampu mengawal ataupun dapat qualify orang yang datang ataupun prospek 250% lebih bagus daripada yang average, maksudnya ini juga seperti apa yang saya cakap sebelum ini so, yang membezakan orang yang hebat dengan tidak ialah mereka mampu membuat tu qualifying yang lebih bagus oleh sebab yang paling penting sekali kenapa qualify ini sangat essential sangat penting kerana Masa kita beroperasi adalah lebih kurang sama. Katakanlah masa kita sehari 24 jam, orang yang hebat pun 24 jam. Masa mereka bekerja mungkin beza sedikit je. Mungkin mereka kerja 10 jam, kita kerja 8 jam example atau even kalau mereka 10 kerja 10 jam kita kerja 10 jam pun sama juga. Tetapi yang menyebabkan mereka mendapat lebih banyak deal sebab mereka dapat qualify. Bila 100 orang datang tu, dia orang qualify mana yang betul-betul betul-betul uh, memerlukan uh, rumah ataupun memerlukan, memerlukan perkhidmatan mereka, whereas kita main sawok saja orang cakap, jadi bila kita dah melaburkan masa kita dengan orang-orang tersebut, kita dapati orang tersebut, dia mereka sebenarnya bukan uh, seorang pembeli ataupun penjual yang uh, soheh, jadi masa kita telah kita komit dengan orang yang tidak tidak serius dalam penjualan ataupun pembelian, jadi orang yang because of that, kita tidak dapat apa kita kehilangan opportunity untuk service orang yang betul-betul mahukan rumah ataupun orang betul-betul mahukan jualan, jadi ini memang berlaku di mana-mana juga termasuk di Malaysia, jadi kuasa untuk mendapat lebih banyak deals ini terletak juga kepada cara kita nak qualify seseorang pelanggan yang masuk, data yang keempat mengatakan 40% daripada seluruh real estate negotiator, dia, mereka tidak tahu ataupun tidak memenuhi apa yang pelanggan mahu, jadi ini berbalik kepada qualifying sebelum kita nak start invest kita masa untuk start engine dan pergi buat viewing, kita kena tahu dulu apakah yang pelanggan kita mahu supaya kita tidak membuang masa menunjukkan benda yang mereka tak nak, hanya memerlukan dua ataupun tiga viewing saja untuk menentukan sama ada kita ni adalah agent yang bagus ataupun agent yang boleh memenuhi keperluan mereka, kalau mereka tengok viewing first viewing, mereka tengok rumah tu tidak mengikut apa yang mereka hendak yang kedua pun sama, mereka tengok tak nak tak mengikut apa yang mereka hendak jadi mereka most likely akan cari ejen lain. Jadi paling penting kalau kita perlu men, men, tahu apa aspek yang dia mahu supaya bila kita tunjukkan mereka akan terus kekal dengan kita untuk mencari rumah yang dalam mereka. Kalau tidak mereka akan lompat pergi ke ejen yang lain. Jadi important sebelum kita start untuk buat apa tu tunjukkan rumah kita shortlist dulu. Rumah mana yang mereka mahukan. Yang seterusnya didapati Kebanyakan perunding hartanah ataupun uh, lebih 50% tidak mempunyai playbook, jadi ini adalah uh, kelemahan yang ada saya rasa dekat mana-mana agensi juga and Hebat Realtors juga uh, sedang melakukan apa tu membuat uh, playbook masing-masing sendiri, jadi uh, apabila tidak mempunyai playbook maka pergerakan real estate agent ni, dia caca merbah, jadi lebih 50% daripada real estate agent, real estate negotiator, even kat Malaysia ni mereka melakukan tugasan atau mereka membuat approach difference antara satu sama lain, jadi tidak kalau kita tengok agensi yang apa tu, yang dah establish, mereka mempunyai satu playbook ataupun satu SOP di mana semua agen kena follow exactly, jadi ini uh, bagi you yang kerja di Hebat Realtors, uh, kita dah dapat template dan kita sedang uh, renew uh, ikut uh, template tersebut, ikut dengan apa yang kita lakukan uh, seharian dan kita akan enforce dekat dalam agensi, jadi ini sangat penting, kalau you tak ada, uh, leader you tak ada mempunyai, memberi uh, playbook yang betul maka asio leader minta dengan you leader uh, ada tak uh, playbook saya dapati ada juga agensi di Malaysia dia tak sebut playbook dia sebut uh, real estate um, agency uh, real estate kit real estate agent kit real estate negotiator kit jadi saya yakin kit tersebut ada mengatakan apa yang perlu lakukan untuk setiap, setiap uh, ketika uh, teknik untuk following up dia punya sistem following up communication system, viewing system, buat advertisement punya sistem. all those adalah datang daripada orang yang telah berjaya dan mereka meletakkan playbook tersebut supaya orang yang ikut, you tak payah nak discover 3-4 tahun untuk mendapat resepi yang terbaik untuk berjaya dalam kejayaan tanah ni, jadi orang berjaya tu dia dah letak satu laluan mudah untuk you, you just follow saja Okey, statistik yang keenam ni, lebih daripada 50% real estate negotiator mereka tidak tahu calon pembeli ataupun penjual yang ideal, Okey, bagi orang yang berjaya, bagi orang yang hebat, orang yang selalu close deal mereka dah mempunyai watak calon dekat dalam kepala mereka, jadi apabila mereka approach orang perunding hartanah, approach dengan klien diorang mereka dah tahu calon yang mana yang mereka boleh work calon yang mana yang mereka boleh memberi uh, perkhidmatan yang terbaik okay. hmm. jadi uh, ini datang daripada yang tadi sebut pasal qualifying tu jadi kalau sekiranya kita seorang pemilik hartanah kita kita dah tahu dah segmen mana market yang kita nak cover jadi kita dah tahu calon macam mana yang kita nak servis Um, hanya uh, tak apa tu bawah daripada separuh uh, atau lebih daripada separuh mereka tak tahu apakah calon yang ideal bagi mereka. Jadi kalau you nak tahu calon yang baik yang sesuai dengan you punya uh, kendak apa tu apa yang you perlu lakukan untuk berjaya maka you deal dengan coach you dengan leader you. Uh, ini yang selalu berlaku ialah dia mereka baru masuk mereka dah decided untuk membuat tanah tanah memang banyak tapi. Uh, anda ada tak calon yang layak untuk membeli tanah tersebut ataupun anda tahu tak kaedah-kaedah yang terbaik untuk membuat memberi servis supaya jualan itu berlaku, jadi kat sini yang uh, kita perlu um, kata sedar yang ada ketikanya kita memerlukan lebih banyak masa dan ada ketikanya lebih mudah untuk kita dapat pendapatan, jadi sesuaikan calon mana yang anda rasa baik, kalau sekiranya anda rasa calon yang advance jadi kita kena ready, get ready bawa pendapatan kita mungkin dalam masa 6 bulan baru satu kali ha, macam tu, jadi adakah kita bersedia dapatkan gambaran carun tersebut secepat mungkin supaya kita boleh membuat servis yang lebih baik, yang terakhirnya yang saya nak share di sini ialah apabila sesuatu tim real estate negotiator tu mereka duduk sama-sama dan discuss strategi untuk develop, uh, strategi untuk mencapai hasil yang lebih baik, maka tim tersebut akan mendapat revenue 15% lebih tinggi daripada sebelumnya, maka adalah lebih baik untuk orang yang bekerja dekat dalam kumpulan tu untuk duduk discuss bagaimana kita nak achieve target, Okey. kalau yang terbaik bagi saya ialah bila you duduk antara orang yang dalam satu segmen yang sama, jadi katakan kalau you buat uh, rumah kos rendah example, then orang yang lima enam orang yang bersama dengan you tu adalah orang yang membuat segmen yang sama, jadi apabila ada masalah ataupun ada opportunity maka you guys boleh discuss bersama, katakanlah example very easy, uh, kalau sekiranya ada orang nak beli rumah dengan spesifikasi yang telah ditentukan untuk rumah kos rendah, you ada tersebut, you ada listing tersebut tetapi you cuma ada satu, apa yang kos saya beritahu, at least you kena ada tiga, satu viewing satu satu session viewing, kena ada tiga property yang nak ditunjukkan, jadi adalah lebih bagus kalau you mempunyai kumpulan yang dari dalam band yang sama, you tunjuk you punya dan you tunjuk the rest, lagi dua lagi dengan kawan-kawan you punya listing. Oles tunjuk you punya dulu, baru you tunjuk kawan-kawan punya. Jadi database itu bila kita buat macam tu a uh, goal ataupun salesforce.com uh, Salesforce com ni mengatakan 15% daripada uh, most of the time orang-orang yang dalam kumpulan ni akan mencapai uh, peningkatan revenue, peningkatan sales sebanyak 15%. Baiklah, saya telah menerangkan apa yang telah di share oleh salesforce.com Saya nak tanya dengan you daripada list yang saya bagi tu, saya serah balik kepada you mana satu yang you rasa paling penting untuk berjaya dalam uh, apa, kejayaan hartanah you Kiranya ada soalan yang you uh, nak sampaikan kepada saya, sila letak di butang komen InsyaAllah saya hargai komen-komen you, saya akan jawab sebab mungkin, kita jumpa lagi di lain kali